يا شيخة الزين اطل بحسنك العالي، بحسنك العالي، بحسنك العالي إرحب إرحب إرحبوا، ارحبوا يا شيخة الزين اطل بحسنك العالي، يا مذهلة بكل عين تشوفها لقبالي، طلي علينا بطلة تشرح البالي، يا نادره هو مكانك عالي وشانك متميزه وصفك أول بين أقرانك متميزه وصفك أول بين أقرانك يا شوق سبحان من أبدع بأعيانك أعيان وخدود صعب الكافي وفيبة أحمد أبوكي شموخة جاوز القمة شيخ الرجال وفعله رافع اسمه را راعي المهابه وراعية الشور والحكمه الشيخ احمد مثالي الجود والطيبه وامك بدورى الاصيله من يباريها جود كرم والمكان في معاليها هذه بدور فيها والقى في لها أقوى تراحيبه يا شوق باخوانك رجال الفخر وصله من قدرهم عالي والعالم تجله خير الخوان عتي والقاسي تحله الموقف الصعب هم لبت مواجبه الموقف الصعب لبت مواجبه شوق بعد العتيبي وحقه يشمخ براسه عزه ونخوه مروه جود وفراسه المجد لاله العتيبي من مكاسيبه المجد لاله العتيبي من مكاسيبه مبروك يا شوقي جعل الخير قدامك والله يحقق لقلبك كل احلامك فلا السعد والهنا والنور بايامك كل الليالي فرح والنور عليبه اللي بحسنك العالي يا مذهلة كل عين تشوفها لقبالي طلي علينا بطلة تشرح البالي يا النادرة والفريدة زين وهيبة شوق الأميرة مكانك عالي وشانك متميزة هو صفك أول بين أقرانك متميزة هو صفك أول بين أقرانك يا شوق سبحان الشعب اعيانك اعيان وخدود صعب الكافي وفيبه احمد ابوكي شموخه جاوز القمه شيخ الرجال وفعوله رافعه اسمه راعي المهابه وراعي الشور والحكمه الشيخ احمد مثال للجود والطيبه وامك بدوره الاصيله من